Lovitur grea pentru Liviu Dragnea, se cere suspendarea vizei de intrare în SUA. Micarea civic-iniativa România a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei și aplicarea interdicției de a intra pe teritoriul SUA pentru liderul PSD, Liviu Dragnea în baza decretului 7.750 emis de președintele Sua, conform decretului 7.750 având în vedere efectele profund negative pe care corupia instituilor publice le are asupra eforturilor Statelor Unite de a promova securitatea i de a consolida instituțiile democratice și sistemul pieei libere, precum și importana pe care Statele Unite și comunitatea internațională acord lupte împotriva corupiei. Intrarea pe teritoriul american se suspendă în cazul demitarilor ale ceror fapte de relapidare a banilor publici sau de amestec în procedurile judiciare, electorale sau alte proceduri publice au efecte negative serioase asupra intereselor naionale ale Statelor Unite. Decretul prezidenial 7750, în baza ceruia iniativa România a solicitat suspendarea vizei domnului Liviu Dragnea, define efectele negative serioase asupra intereselor naionale ale Statelor Unite astfel, consecine asupra activitii economice internaționale ale companiilor americane, obiectivelor sua de asisten extern. Securitismul în fa infracționalități transnaționale și terorismului sau asupra stabilității naiunilor și democratice. Domnul Liviu Dragnea îndeplinește integral criteriile prevăzute de decretul 7750, fiind condamnat Trimis în judecat sau cercetat penal în patru dosare, trei în România unul în Brazilia, pentru fapte penale privind fraude electorale, fraud cu fonduri publice europene, sepelare de bani sau abuz în serviciu. <sus> De asemenea, domnul Liviu Dragnea este inviatorul unei ofensive începute în ianuarie 2017 împotriva statului de drept și justiției independente, care pune în pericol atât stabilitatea românei a instituiilor democratice, cât și investigarea infracționalității transnaionale, în special corupia transfrontalierii terorismul. Micarea civic a România consider ce domnul Liviu Dragnea a devenit un pericol grav iminent la adresa democraiei, statului de drept securității României alia noștri notri din UE NATO, iar acesta trebuie să primească un semnal clar ce România trebuie să rămână pe un drum democratic În ce parteneriatul strategic cu Statele Unite se bazează pe valori democratice comune și Pe respectarea de standardelor statului de drept turnarea parcursului european Euroatlantic ale României de către un inculpat cu interese penale împotriva intereselor a peste 20 de milioane de cetenii români trebuie să igesească un răspuns fără echivocii definitiv, atât în România, cât în afara ei, arată cei de la inițiativa România, într-un comunicat de pres remistirii pe surseiro.com.